V dnešní videolekci spolu probereme časování slovesa ese, tedy být. Jedná se o základní sloveso, které potřebujeme, ale tato lekce je určena začátečníkům, proto se nebudeme věnovat třeba budoucímu času nebo, kon, nebo konjunktivům, ale prostě jenom běžnému, přítomnému času. Nejprve několik jazykověrných pojmů. Ese, být, ten tvar, tomu se říká infinitiv, tedy neurčitek. Možná si na to ze základní školy pamatujete. Slovesa se časují, zatímco podstatná jména, přílevná jména, zájmena a číslovky se skloní. Slovesa se časují v různých časech a tím základním, ten, který nás bude dnes zajímat, to je přítomný čas, říká se mu prezenc, například sem, vařím, dívám se. Pak máme čas minulý, čeština má jenom jeden, ovšem latina rozlišuje těch minulých časů několik dnes je to v tom videu pouze pro ilustraci, protože tomu se opravdu dnes věnovat nebudeme. Například byl jsem, vařil jsem, díval jsem se. No a kromě přítomného a minulého času máme ještě čas budoucí, takzvané futurum, budu, budu vařit, budu se dívat a podobně, ale jak říkám v té základní video lekci budeme probírat pouze čas přítomný. Kromě času rozlišujeme také několik slovesných způsobů, je to především oznamovací způsob, tomu se říká indikativ. A nezáleží na čase, jsem, byl jsem, budu, uvařím. Je to prostě něco, co oznamujeme. Pak máme způsob rozkazovací, takzvaný imperativ. Buď, nekřič, vař, vařte. A ještě máme podmiňovací způsob, tedy vařil bych, byl bych. ovšem to je záležitost hlavně češtiny. Latina podmiňovací způsob jako takový nemá, používá takzvaný konjunktiv. Ten se ale necháme na nějaké pokročilejší video. Tedy znovu v této videolekci budeme časovat sloveso ese v indikativu prezenta. Jsem sum, jsi, s, je est, sumus, jsme, estis, jste, sunt, jsou. A ještě si přidáme imperativ, tedy rozkazovací způsob, s, buď, Este, buďte. Máte všechny základní tvary. Tu tabulku se teď musíte naučit a podíváme se spolu na nějaké krátké cvičení. Podívejte se na jednotlivé věty, zastavte si video a ty věty se pokuste přeložit. Pokud ještě neznáte podstatná jména, nevadí, překládejte pouze tvary slovesa být. Ní jsem dívka, půjela sum, jsi žena, es fémina, buňka je, celula est. Brány jsou, porté, sunt, steženy, estes, féminé. Jestli vás to trošku uklidní, v lékařské latině, zvláště pro zdravotní sestry, se používají v podstatě jenom dva tvary slovesa ese, a totiž est je a sunt jsou. A to je v dnešní lekci všechno.